Nii, nii, leidsin just Spotifyst kaks head luuletust. Esimese on kirjutanud väga ammu selline autor nagu Johann Voldemar Janssen ja luuletuse taustaks on ühe kunagise saksa päritolu helilooja Friedrich Paatsuse viis. Ja teise luuletuse autor on Andrus Selving, tuntud kui babyluust. võib võibolla olete kuulnud. Need kaks on oma vahel väga sarnased luuletused. Ma tegelikult see on üles ka panna, Janseni esimene stroof, ehk Salm, on siin. Mu isa maa, mu inna, rõõm. kui kaunis oled sa. Väga kõva hit. Ja beevilõusta luuletuse refrään on siin. Siin tootasin ma koju isa, sai tulnud kaua ja nii edasi. E, teda võib-olla teeme üldse nii, et ma panen siin end loenguks veel valmis, aga seni võite te lugeda, täiesti rahulikult, mõelda, mis on neist kahes luuletuses sarnast. Mis teeb need kaks täiesti eri aegadel kirjutatud luuletust, nii võrd sarnaseks, kui sobib. Tere! Tänases videoopsi loengus küsime, mis on lüürika. Alustuseks tuleks meelde tuletada, mis on üldse kirjanduse põhiliigid. Võin ette öelda, neid on kolm. Ja olge head, kui teil on vähegi viitsimist, tuletage need kolm põhiliiki meelde. Nii, küllab nii, mõnedki suudsid meelde tuletada kõik kolm põhiliiki: jumalik, eepika, lüürika, dramaatika. Täna võtame neist vaatlus alla lüürika, ehk siis lüürilise luule. No, tegelikult igasugune luule ei ole veel lüüriline, on ka eepiline luule ja samasõved ka proosatekstid ole lüürilised ja edasi. Teeme lihtsustuse, üldistuse. Valdavase luule et on lüüriline, ehk siis see on lüürika. Mida tähendab lüürika? Kõige üldisemalt võiks öelda, et lüürika on tunnete. Elamuste, mõtete, emotsioonide vahetu ja isiklik kujutamine. Luules ei räägita võrd lugusid, vaid vahendatakse sisemaailma. Pange näiteks kirja, mida te tunnete. Ongi lüürika. No näiteks mul on väga halb ollu, aga paha. Ma ei viitsi, ma ei suuda, ma ei jaksa, ma ei taha. E, aga tuleme nende kahe luuletuse juurde tagasi. Hära Jansen ja hära peevi Lõust. Loodetavasti te mõtlesite natukene ja panite olulisemad sarnasused kirja. Mitmeid tunnuseid oleme varasemates loengutes juba käsitlenud, nagu lõppriim või kordused. Aga mis veel? Noh, keegi kindlasti ütles, et mõlemal on viis. Väga hea. Lüürika algupäraselt ongi sellise keelpili nagu lüüra taustal luuletuste esitamine. Keegi ütles kindlasti rütm. Ma ei tea, Kaspar või Kristi või Olavi või Andres, ma ei tea. Ja, aga see on täiesti õige, rütmiline tekst. Rütm on väga oluline. Paljud ütlevad, et luule on seotud kõne. Seotud kõne, see tähendab, et eri osad on oma vahel kuidagi seotud. Kas rütmiliselt või kordustega või riimiga või midagi sellist. Kindlasti te panite tähele, et mõlemad on mina vormis. Suur osa lüürikast ongi ainsuse esimeses isikus. Mina. lüürika on seetõttu subjektiivne. Aga mitte ainult mina. Mõlemas luuletuses pöördutakse kellegi poole. Eesti hümnis isama poole, beebileuste luuletuses isa poole. Ja kui beebileuste luuletust tervikuna lugeda, selgub, et pöördutakse surnud isa poole. See on lüürikale samuti väga omane. Pöördutakse kellegi või millegi poole, aga vastust ei oodata. Isama ja surnud isa, no, no teemist taad, nad no, lihtsalt ei vasta. Ja sellist mingis mõttes mõttetud pöördumist nimetatakse retooriliseks pöördumiseks. Väga hea. Oleme juba päris mitu sarnasust välja toonud. Eriti meeldivad mulle mina vormia retooriline pöördumine, sest need on tõesti lüürikas nii, nii olulised. Pidevalt kasutadakse. Lisaksin omal poolt aga veel mõned tunnused. Ühes varasemas loengus rääkisime fiktsioonist. Mõlema luuletuse puhul on oluline, et see pole fiktsioon. Igasugune kirjandus ei ole veel fiktsioon. Siin ei kehtestata ju välja mõeldud maailma. Ja isegi kui autor on need tunded kõik välja mõelnud, siis me ei tea seda. Lüürika ikkagi ei mõju fiktsioonina. See on mitte fiktsionaalne. Tavaliselt ma soovitan alustada luuletuste analüüsimist hoopis ajast ja ruumist. ehk siis aegruumist. Küsida, kunasse see aset leiab? Kus see kõik aset leiab? Õhtul voodis, loomajas, lauluvälekul põldsamal, paides, hiiumal, saaremal? No ei tea, me ei tea. Ei osku öelda. Ruum täiesti ebamäärane. Igal pool vahet pole. Ja ajaga täpselt samamoodi. Kui näiteks proosa tekstid on enamasti minevikus, midagi juhtus kunagi kusagil, siis lüürik on olevikus. Ma tunnen midagi, ma mõtlen midagi nüüd praegu. Aga see pole mingi kindel olevik. Lüürik on ajatu. Või kui vaadata teistpidi siis kõik leiab aset siis, kui me seda luuletust loeme või esitame. Praegu seda lugedest pöördun ma isamaa poole. Nagu keegi siin juba tähele pani, siis mõlemad luuletused on mina vormis. Sellest võib järeldada, et lüüriline luuletus on enamasti isiklik, subjektiivne. Aga kuna aeg on nii ebamäärane, siis võite pidevalt tunda, et luuletuses väljandatakse ka midagi üldist, suurt, tähtsad. Lüürik on korraga isiklik, aga samal ajal ka üldine, absoluutne. Jansen väljendab Isamaa armastust, beebilõust kirjeldab isa ja poja vahelisi suhteid. Hästi, üks viimane küsimus veel. Kes üldse räägib? Kes on sa mina? Kui te kuulete neid luuletusi, siis pange tähele, te ei arva, et keegi pöördub täie poole. Keegi ei kutsu teid isamaaks või isaks. Vastu pidi, lüürilises luules saab lugeja ise haarata mina positsiooni. Või näiteks, pange raadio mängima, pange, raadio mängima. Kindlasti tuleb sealt mõni armastuslaul. Keegi laulab, ma armastan sinna, oh baby, uh, ole minu ämblik mees või oh baby, I love you. Või, no, te, te ei arva, et keegi pöördub teie poole. Absoluutselt mitte. Just teie olete mina ja teie pöördute armastatu poole. Ma armastan sind. See on minu isama. Mina kinnitan oma isama armastust. Ja beebile teksti esitades võime öelda, minu isa, ma pöördun oma isa poole. Sellist efekti nähtust nimetatakse ka sukeldumiseks. Mitte vette, luulesse. Lüürika võimaldab sukelduda poeetilisse aegruumi, selle südamesse ja olla ise kõigele sellele, mida kirjeldatakse tunnistajaks. Mina olengi seal, nii-öelda luule vees. Mina olen just kui autor. <köhöks> nii, Ä, aitab küll. Ä, neid sarnasusi on lihtsalt nii palju, ei jõua kõiki välja tuua. Paneme mõned olulisemad pidepunktid kirja. Esiteks, Kirjanduse põhiliigid on epika lüürika, dramaatika. Teiseks, lüürika vahendab enamasti mina vormis, tundeid, mõtteid, emotsioone. Kolmandaks, lüürilne aegruum on ebamäärane. Neljandaks, lüürilne luuletus on mitte fiktsionaalne. Viiendaks lüürika on subjektiivne, isiklik, aga samal ajal ka üldine ja absoluutne. Nemites, kuues, lüürikas. Pöördutakse sageli kellegi või millegi poole, mis või kes ei saa vastata. Ja seismas ka veel. Lüürilist luuletust lugedes võime sukelduda poeetilisse aegruumi ja olla ise see mina, kes kõneleb. Nii. Lõpetuseks, üks soovitus. Jätke need sarnasused meelde. Kuulake muusikat. vahet pole missugust. rappi, hiphopi, k-popi, ükskõik. Peab sõnad on. Ja mõelge sõnadele. Mõelge, kas ka neis lauludes mis teile meeldivad esinevad täna vaadeldud tunnused.